Sääliös ei oo pääliös Sää, sää, säälittävää Kuka muka haluaa säälle tosissaan Jos kunt vittuilee niin lähdet tosissaan Sääliös on ihan vitun runkari Jos et aivan niin ei poika pistä turpa kiin sää Olet tosissaan, jos tun